Přemýšleli jste někdy nad tím, proč vlaky nemohou jezdit rychleji? Je to dobrá otázka, na kterou můžete dostat hned několik odpovědí. U nás v České republice je to třeba kvůli velmi husté síti železnic. Na druhou stranu tato nevýhoda umožňuje jet vlakem i třeba z malých vesnic. Hlavním nepřítelem i přítelem vlaků je tření. Bez tření by se vlak nerozjel, protože by mu podkůzovala kola. Na druhou stranu ale tření omezuje rychlost vlaků na současných asi 300 km v hodině. Mnohem zajímavějších rychlostí dosahují maglevy. Tyto speciální vlaky plují na magnetickém polštáři, což řeší jeden zapeklitý problém klasické železnice – tření. Bez tření totiž teprve přichází ta pravá zábava. Pojďme se podívat, jak se levituje na magnetickém polštáři. Levitaci známe především ze sci-fi filmu. Jak se dá tajemného vznášení bez jasně viditelné vrtule raketového či proudového motoru dosáhnout? A modří už vědí? Samozřejmě, že nám pomůže fyzika a vědecké poznání. Podívejte se sem. Vezmu do ruky tento kovový kroužek, který je vytvořen z takového materiálu, který reaguje v magnetickém poli. Nyní ho s trochou pečlivostí umístím sem. A malý zázrak je na světě. Kroužek se vznáší na první pohled, ničím nedržen. Vidíte, že mohu nahoře protáhnout papír a skutečně jej nic nedrží. Jak je to možné? Odpověď je elektromagnetismus. Nahoře se totiž nachází elektromagnet. A cože je to ten elektromagnet? Elektromagnet se skládá z cívky, do které je vloženo jádro z měkké ocely, například ve tvaru válcové tyčky. Zapojením proudu do cívky v jejím okolí vznikne magnetické pole. Jádro toto pole mnohonásobně zesílí a přitom se zmagnetuje. Na jednom konci jádra vznikne severní pól, na opačném konci jižní pól. Toto pole se dá navíc regulovat. Čím větší proud, tím silnější magnetické pole. Na kroužek pak působí dvě síly. Směrem dolů gravitační síla. A ta je vyrovnaná magnetickou silou, kterou elektromagnet kroužek k sobě přitahuje. Obě síly hlídají ještě dva lasery, Optické snímače, které kontrolují, zda se kroužek nepřiblížil k elektromagnetu. Podle toho pak regulují proud a tedy samotné magnetické pole. A tady už je jen krok k praktickému využití. Tahle lokomotiva je doznívající hudbou 20. století. Její nevýhodou jsou její kola. To, co dříve umožnilo zrychlit celou civilizaci, nestrpí jedním neduhem. A tím je to naše tření. Díky pokroku ve vědě a materiálovému inženýrství dokážeme tento problém řešit. Místo kolejnic jsme vytvořili dráhu, tvořenou ferromagnetickým materiálem. Vlak nemá kola ale sadu elektromagnetů, které vytváří silné magnetické pole, které je tak silné, že unese celý vlak i s cestujícími. Postupným snižováním a zvyšováním proudu v jednotlivých elektromagnetech, které jsou umístěny na spodní hraně magnetického vlaku, dokážeme vlak rozpohybovat. Celé je to řízené výkonnými počítači. Tyto počítače řídí proud proudící do elektromagnetů a samotný vlak tak může vyrazit kupředu rychlostí, která může atakovat i 600 km v hodině. Od obyčejného magnetu jsme došli až k budoucnosti dopravy a přitom to ani nebolelo. Je úžasné, co vše dokáže věda, fyzika a inženýrství. Co říkáte? Poznání nám zkrátka pomáhá posouvat naši společnost kupředu a vytvářet stále lepší svět. Tak se mějte a objevujte!